السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،, الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله.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 قال لله الحمد تقبل الله منا